بحبايب جدو ويا مرحبا صبحكم الله بالخير وبالسرور الليلة عندنا قصة والقصة داخلها قصص يعني وانا سولف لك أبطلع لك في قصة ثانية بتقول لي يا جدو لا تحرق القصة وتطلع بنا في قصة وترجع في قصة لا هذا آه جدو وهذا اسلوبه يقول لك قصة شوي يطلعك في قصة ثانية يحمسك فيها شوي يرجع بك في القصة نفسها يخليك تقول هالشخص ودي أخذه وحطه قدامي وخليه يسولف علي لكن أنا محتكر الجمهور جده سيف فقط عاجبك يا سلام هو بعاجبك تقهو اليوم صار لي موقف في سوق البطحة بتقول لي يا جد وش وداك سوق البطحة لازم اعطيك الموضوع من البداية عشان تعرف كيف صار الموقف في البطحة وش وداني دواعيس بطحة دواعيس يعني وش يا جد دواعيس يعني الشوارع الضيقة الظلام اللي خطر انك تخش فيها وانت ما تعرف المكان في البداية كانت أيام الثانوي كنت أدرس حلو حلو وجاي يوم من الأيام وصار لي موقف في المدرسة مع وكيل الله يسامحه صار اللي صار وفصلوني فصل نهائي وسيف لا تعلقنا وش اللي صار عشان يفصلونك من المدرسه انا بقول لك وش صار اللي صار يا سيوف الخير كنا كنا ما لا دخل كنا كنت ادرس في مجمع ثانوي مجمع ثانوي ومتوسطه وكانت المدرسه اللي احنا فيها ضياع الله ضياع ضياع توهم حاطين وكيل مدرسه جديد وكان يبي بشخصيته باللهيبه صرت انا الضحيه ناداني وما جيته ما ادري ايش مسوي انا ودخل علي في الفصل بطريقه همجيه ومسكني مع ثوبي ما انساها وجلس يسحبني قدام الطلاب في الفصل وقتها مراهق تعرفوا المراهق يعني خلاص يعني داخل ما ايش داخل؟ داخل مطعم, وداخل مطعم حبني بالطريقة هذه حصل اللي حصل ومديت ايدي تهاوشت انا وياه من اللي كبر الموضوع اثنين من اخوياي الله يذكرهم بالخير تلطموا وقلب الوضع مضاربه ودخلوا معي وهم كانوا في فصل ثاني وانا وياه تهاوشنا في السيب والاثنين اخوياي دول تلطموا ما تشوف العيون عيونهم وقلب الوضع قبعه هو انهار ما يدري اللي يتهاوش معه بعدين مع زحمة الناس وكذا أخويا الثنين ذولي وخروا، فقال لي المدير من هم الثنين اللي سببوا او كبروا المشكلة؟ يا تقولنا من هم ولا نعطيك فصل نهائي، أنا عرفت أن الفصل فيني فيني فرفضت أو مو برفضت يعني قلت ما أدري من هم. قلت ما أدري من هم اللي دخلوا وكذا بس هو اللي غلطان هو اللي مديد قال هذا وكيل مدرسة وكذا قلت ولو ما حصل اللي حصل وجدو ما يستاهل اللي حصل وجاه فصل نهائي وعليها فصل نهائي، وش صار يا جدو؟ وش صار؟ طالت الطاقية طلعت الشعيرات وبسلسلة في الحارة رجلية خلاص هنا لا دراسة تبدا تدخل في طريق الضياع إذا ما شغلت نفسك في شيء اذا ما شغلت نفسك في وظيفة في دراسة في اي شيء اعرف انك في الطريق اللي يقول قدامك مو هو بصبة ولا هو بحديد قدامك ضياع اذا ما شغلت نفسك في شيء هذه الحقيقة تزعل ما راح تزعل تقول انا عاطل وابوي يتابعك يا جدو لا هذا الصدق موضوع الوكيل على جنب بنرجع له بعدين وش تسوي يا جدو وش تسوي وش تسوي, وش تسوي؟ لازم تشغل نفسك فيه وش تجي تشغل نفسك فيه يعني لازم تشغل نفسك في شيء وين تروح يا جدو وين تجي يا جدو وين تروح يا جدو كان عندنا لدد سن غمارة 86 كان بيني وبين اخوي يوم ياخذه هو يوم ياخذها انا ويوم نتهاوش عليه صار هو يدرس يروح على الددسن المهم ما كان في الطويلة أشغلت نفسي في سوق الخضار صرت أحمل أوقف السيارة ويجون يركبون البضاعة معي وأنا أوديهم المشوار أسوق السيارة يعني هنا عندنا في سوق العزية سوق الخضار كنت أودي الربوة الدخل البطحة أه شمال الرياض يعني اخذ مرة خمسين ريال مرة ربعين ريال مرة ستين ريال اطلع في اليوم مية وخمسين مية مية وخمسين اذا السوق مشعلل اطلع ميتين ميتين وخمسين نعمة حلال محلة الله كانت تسوى عندي شيء كثير ومع الايام ومع الايام ومع الايام, الأيام ومشاط بطم شابط يعني وشو يعني مقارش مع ذا الاجانب ومع ذا العمال والبلديه تطردهم ممنوع الاجانب يشتغلون وحنا السعوديين ندور الريال وين ما كان وياخذ لك خذ لك خذ لك كم معنا واحد الله يذكره بالخير شافني حر كره اروح واجي واسوي وافعل يعني كنت يعني صغير في السن كنت تشابط يعني شلون تشابط يعني أتكلم مع ناس أكبر مني بكثير وكنت أخذ حقي منهم باللهيبة يعني ما حد يلعب علي كان يطالع فيني كذا يعني, يعني شاف فيني الحركة شاف فيني الشخص قال وش رايك يا أبو محمد أوظفك قلت أنا قالي كنت توظفني وين قال أوظفك في الحرس الملكي أول ما قال الحرس الملكي طبعا هذيك الأيام على حياة المرحوم الله يرحمه ويسكنه جنات النعيم وجميع المسلمين على على أيام الملك فهد. فأول ما قال لي الحرس الملكي أنا يعني يعني ما أعرف وش الحرس الملكي. يعني توقعت أني يعني أمشي جنب الملك. سدس ومسك جنب أوقف جنب الملك. يعني حرس قال حرس ملكي. يعني افتوقعت أني أكون أنا حارس مع الملك حتى اللي بيسلم عليه اقول له تسلم لا تسلم يعني يعني اول مره اسمع حرس الملك يعني طيب قلت يعني مي يعني يعني حرس الملك اول ما قلت حرس الملك جلس يضحك قال يعني حرس ملكي يعني يشمل الشيء هذا هالشخص وهذا رقمي وكذا صرنا اصدقاء وقال عهد مني لك مو بعهد وعد وعد اوكي وعد وعد مني لك ان ادخلك العسكرية حلو لكن الحين جد مشغول خلني اروح واروح ادور لي مش المهم لقيت هندي الهندي هذا شنب اول مره اشوف هندي شنب شنب شكله يعني مدير كبير في البطحه وانا ما ادري شكله شيء زي كذا المهم جيته معه معه بضاعه مع خضار وكذا يبي يوصلها البطحه يعني لقيتها متفق مع واحد وكذا المهم يعني بالعربي خذيت الحمله قلت له انا اللي اوصلك يا قلت انا اللي اوصلك هم طبعا يتجنبون أي شيء يخافون احنا نعلم البلديه عشان ما يصادرون بضاعتهم من هنا انا وياه اتفقنا على 40 ريال 40 ريال اوديه البطحه توصيل بس ما انزل ولا شيل ولا شيء, ولا شيء. قال أربعين ثلاثين خمسة ثلاثين قلت أربعين تبي أربعين قال يلا حملوا الحمالية طبعا الساعة عشرة ونص 11 عشر في الليل خلاص السوق بدأ يشطب يعني خلاص يقفل دخلتوا بالبطحة وصلنا كده على 12 الا هو معي راكم معي ويكلم بالجوال ما خلى كلمه اللي قالها دخلنا ما كنت دواعيس الين وقفنا في المكان قال دق ريوس والله دق ريوس اوقف وقتها انا طفران ادور الريال لو إن الله يكرمكم يكرم السام لو ان الريال في بومه كلب شاط من عندي لحقته صدق وصلنا المكان اللي هو يبي اول ما وصلنا وقفت نزل هود دخل مدينه الراه رجع لي قال صديق ما في ما في نفر يعني يقول ما في نفر ينزل البضاعه ما في نفر شيء يسوي يعني انزلها لك انا قال شوف انت نزل انا يعطي 60 ريال مشوار 40 ريال و20 ريال انزل الحمل اللي في الصندوق قلت 60 ريال والله نعمه. قلت هنا ما في مشكله، وين انزلها فيه؟ قال هنا، ولا هي تدخل بعد جوا يعني تشل الكراتين هي ورقيات اكثرها، تشل الكراتين وتدخل بها جوا. قلت ها؟ يلا. غلطتي اني ما خذيت اللي اتفقت معه قبل ما انزل الاغراض. لكن في الطويله واجلس انزل. قال لي انا بروح قريب هنا وبرجع، وجاب لي واحد ثاني واحد قصير هنا ونحيف، هذا اللي بيحاسبني اذا خلصت. واجلس انزل انزل بكل ذمه وضمير وانزل البضاعه كلها لين صفيتها. يوم خلصت كان معي حبال مربط البضاعه عشان ما يطيح شيء، يعني انا صح اني مركبه غصب لكن يعني محافظة حتى على بضعت لين نزلتها خذيت العبال ورجعتها زي ما هي وحطيتها ورا المرتبة نظرت في خوية هذا اللي هو جايبه وهو راح مدي وراح قلت ميدا عطني حسابي عطاني كم عطاني 35 ريال ما نساح يعني الاتفاق كان 40 ريال وقال لي نزل وبعطيك 60 ريال الحين عطاني 35 نظرت انا في ده كذا 35 ريال. قلت انا اتفاق مع نفر هذا ستين ريال، ايش هذا خمسة 35؟ أذري هذاك ابو شنب قايل له كل شيء. قال شوف يبغى 35 شيء. ما يبغى خلي وليه روح. عاد عاد انا كل شيء ولا تلعب علي، كل شيء ولا تستغفرني. انا نظرت فيه عرفت انه ايش الحين ركبني الباص طالعت فيه كذا وهو ماسك الفلوس كذا ايش سويت انا انا كنت يعني شراره اول ما شفت كذا على طول صقعت يده وهو ماسك الفلوس كذا صقعت يده وطارت الفلوس حطيت وجه في وجهه يعني زي اللي يقول ميدة ما لقيت اللانه تلعب علي اول ما حطيت وجه في وجهه دفني تماسكت انا اني أعض... اعظ اعظ مين اعظ الصغير ذا راكب فوقه اعظ وأعض... اعظ عظه من هنا عض عض ما شفت الا ابو شنب بب بب بب بب بب بب. شغل صندحي وشغل ظهري بعصا معه قمت ما لقيت بلكه بدري حصاه فلقته اول ما فلقته طلع الدم في وجهه يوم صاح طلع لي ستة سبعة كل واحد فيده اللي فيده عديدة خشبة تحسبني انحشت شيطان أ أ أ أ. وأدخل حي ميت إلين حسيت أن ثوبي صار يلزق على جسمي من الدم وقتها دريت اني بروح طعم جحوش يعني بروح غلطة الطق اللي جاني خلاص ما عدا بي الستين ريال ولا عد الخمسة ده مع ما أبي اروح بيتنا وعيال الذين كفروا فيني من وين ما تونس عاد حنا فوق طلعة قلت تدري خل الدتسن عندهم وخل الستين مد الثلاثين ريال عندهم ورجلك والجبل. عاد على طلعه وشغلت الباور ما ادري كم يمشي على الفصله وهم وراي وكل ما دخلت مع لفه يصيحون وكل شويه يطلع لي ثانية ثلاثه مع الدوايس وظلام وجده يركض ليتكم يا متابعين قريبين وتفزعون لي جالس اركض ومقهور ماخوذ حقي. وملعوب علي ومطقوق يا <تصفيق> تشوف الخير تعرفون بن غريب اللي في السناب بسم الله عليها ما شاء الله تبارك الله في جسمه وانا اركض اناظر نهاية الشارع في رجال واقف في جسمه انا اشوف جبل واقف ما شاء الله اشوف جبل واقف في نص الشارع من كبر الرجال يعني من المبالغة يعني رجل كبير ضخم في جسمه شفته سبحان الله كانه نازل لي من السماء اتاريه كداد وقريب منه الكدادين حارثي الله يذكر بالخير حارثي وجيه تكفى يا من بعيد موتره واقف ويناظر يشوف العمال ذولي وراي كم عكاب رسمت منه فتح باب موتره ويطلع بديت طلع. على كبر الرجال وصاح على اللي يشتغلون مع الكدادين جونا الكدادين ويجونا ثلاثه من اهل بيشه تعرفون اهل بيشه ونعم والله فيهم بس من ايديهم من هالنخل ومن هالسعف النخل ايده لو يمزعك مخمس في خدك اليمين صدقني اذنك اليسار ما تسمع بها مدة سنه كامله <تصفيق> <تصفيق> شوي لما طلعوا لي ثلاثه وهو الرابع شافوهم وقفوا وهربوا للجبره طايح عندهم انتم صب دم غسلوني اسروا وجهي لي قطره راسي مفكو حالتي صعبه بيربط الراسي وش جابك يا ابن عدم هنا وش جابك في ذا الدو اخر الليل كل جابني اللي جابكم هم واقفين كذا في شارع يكدون ياخذون مشاوير يطلعون مدري وين برا الرياض. قلت وانا داخل بخضار جوه ذا الدوايس. قالوا اركب اركب من قلت لا موتري وابي المشوار، قالوا بعد وصلت الموتر واشغل الموتر الدب ذا ركب معي في غماره وش اسمه والباقي ركبوا في الصندوق اروح بهم لين وصلتهم عند مواترهم وبعدها كرهت سوق الخضره، كرهت الشغل في سوق الخضره. من بعد هذاك الموقف. لاني كنت ناشب وهم ناشبين. دريت اني بيجيب العيد. في في هالشغلة. ها ها ها راحت الايام وضفني الرجال اللي انا قلت لكم في اول القصة وضفني وصرت عسكري. وراحت الايام وراحت الايام وراحت الايام وفصلت من العسكرية غياب. بدون مشكلة بدون شيء كذا غياب. سحبت من العسكرية وراحت الايام وقدر الله علي وانسجنت. اول ما انسجنت انحكمت اول مرة انحكمت ثلاث سنوات. يوم جلست سنة. قلت يا, يا ابو محمد ما في السجن في السجن كمل دراستك ما معك الا متوسط كمل الثانوي والله وسجن يوم جاء يوم من الايام داخل فصل في السجن كان ماده الدين توحيد او شيء زي كذا كان جنبي واحد من اخوياي شيبان الله يذكره بالخير كنت انا وياه منفسين منفسين الف. ليش يا جدو منفسين الدنيا دي صغيرة. كان معنا واحد. في نفس العنبر وفي نفس غرفتي. انا وأخوي ذا الشيباني. وكان له. ستة عشر سنة. قضيته قتل. والعياذ بالله. وكان محكوم قصر. معنات قصر يا جدو. قصر يعني شخص قتل شخص والمقتول زوجته حامل في الين تولد ويكبر اللي في بطن هالأم ولد أو بنت الين يكبر وبعد 16 سنة خلاص يعني انسان عقل ناضج وكذا يمكن انش اللي في بطن الأم هذا يمكن انه يتنازل تخيل يعني جلس 16 سنة وهو ما يدري هو بينقص أو بتنازل هالطفل سبحان الله تنازل. ويوم تنازل طلع الشخص هذا اللي كان معنا. اليوم اللي طلع فيه شروا له على طول ربعه مجهزين له جيب جديد، سووا له يعني عشاء صغير والحفل بكره او بعده، قال يا جماعه الخير انا بروح اسلم على امي. 16 سنه العين ما شافتها وبروح اسلم عليها. يا جماعه الخير لا تسوون حفل. أنا بروح أسلم على أمي، ولا رجعت سوي اللي تبون. ركب الجيب الجديد وقتها ما أدري كم عام كم، المهم أنه راح يسلم على أمه. أنفق عليه كفر وتقلب وتوفى. سبحان الله يعني عاش 16 سنة في رعب وخوف من السيف بينقص مو بينقص بيتنازلون مو متنازلين، وهلو وجماعته يروحون ويجون يطلبون 16 سنة وهو عايش تكه وضيقه سبحان الله سلمه الله من السيف وخلاهم يتنازلون وأول يوم طلع فيه نام عند إخوانه اليوم الثاني رايح لأمه وتوفى في الطريق كان الخبر أنا وأخوي وحنا طالعين للمدرسة طالعين من السجن رايحين للمدرسة مدرسة جو السجن أكيد يعني وين برا ومنفسين ونياه في الفصل يعني كان عاشرناه يعني وكنا في غرفة واحدة ورجل طيب الله يرحمه ويسكن جنات النعيم السنه الدراسيه خويي جنبي دخل مدرس هذا حصه الدين هو مطوع المشكله دخل قال صح خويك انا كنت حاطي داي كذا على الطاوله دقني خويي رفعت راسي ولوجهي قريب من وجهه كذا هو مقرب يبي يقول لي ليش نايم وكذا اول ما شافني وطالع له الوكيل اللي انا انفصلت بسبب المشكله معه طالع فيني قال سبحان الله هذا مكانك اللي تستحقه يقصد السجن اول ما قاله انا فيني تكه وذاي جاي يزيد الطين بله كان فيدي قلم قمت لا اراديا قيض الله وجه اخوي ذا ما انساه اول ما قلت لا اراديا كذا يمسكني اخوي تكف ويسحبني كان يعني هو جبر ما شاء الله عليه ويجرني تكف اه كبرها المدرس هذا اه تبي طيب تطعني ما ادري كيف طلع من الفصل يا جماعة الخير وكبر الموضوع بينا في طالب بيسوي بيفعل خلى الاسكر العسكر يا سيف قمت يا سيف ما خليت مشاكل ما تخلي مشاكل يا جماعة الخير هو اللي كذا هو اللي كذا هو اللي كذا طلعت أنا وياهم تكلمت مع الضابط تكلمت مع مدير مدرسة قلت كذا كذا كذا كذا وهذا السبب اللي سبب من برا يعني من أيام الدراسة يوم كنت أيام الثانوي وفصلت بسبتها والحين هو اللي قالي كذا فا بمشي بمشيب اللي معي والطلاب اللي معي حلوه بمشيب فاخوي بمشيب اللي معي والطلاب شهدوا قالوا ان المدرس هو اللي قال له كذا كذا انا هو الموضوع بتعهد علي وعليه رجعت العنبر لكن قالوا العيال يلا مدرسه مدرسه اليوم الثاني اعرف نفسي قلت اخاف انه يعني تدرون ما عاد ابي هالدراسه وتركت الدراسه في السجن ما درست الين طلعت. المهم رجعت مره ثانيه ودرست اولى ثانوي ورجعت ودرست ثاني ثانوي وارجع للسجن ثاني مره وثالث مره وادرس وادرس من هنا وادرس من هنا واخذ اولى ثانوي واخذ ثاني ثانوي واطلع ما أخذ ثالث جلست ما ادري كم ثالث ما أخذيته وارجع ست سنوات اخر مره وادرس ثالث وادرس ثالث واسقط وادرس ثالث واسقط و... الين اخر سنه واسقط آه واطلع الحمد لله فضل الله وطلعت ويوم طلعت قلت ثالث هذه ما, ما اخذها وادرس وادرس الترم الاول ليلي على ايام الليلي وانجح ويوم جت الترم الثاني يا رب يا رب انجح واخذ ثالث ثانوي وجه هالكورونا يوم جات هالكورونا قالوا يا اخي فكنا منك خذ <تصفيق> خذ ثالث ثانوي يا شيخ وفكنا منك فكنا منك والله وانجح الحين جدو سيف بعد هالعاء وهالمصايب كلها خذا ثاني شيء مستحيل ما في شيء مستحيل تقدر انت تستطيع مهما حصل لك ومهما صار لك تقدر تسوي وتقدر تغير حياتك اي شيء يصير لك تقدر تسويه نعتذر على التاخير واسف على الاطاله واشوفكم على خير وفي قصص اجمل وفيها ملعظه والعبره ويا رب ما طولت عليكم، وان شاء الله اني كنت خفيف ظريف عليكم. جد وسيف استنى شويه ريح نتقابل سنابات الجايه جد وسيف استنى شويه في واحد يقول لي يا اخي تجيب تمر وما تاكل انا اكل بس بين السنابات استنى شويه ريح نتقابل سنابات الجايه <تصفيق> أنا <تصفيق> الله. <تصفيق> <تصفيق>